أقدين نمشي له السطر هذا، شوية. شوف شوف سير شوف يا ربي، بارك الله، أول من فرش كله ها، شوف شوف شوف شوف، شوف ها هو ها، شوف, شوف ما شاء الله، شوف، شوف شوف بسيطة جدا شوفوا الخيرات تاع سيدي ربي شوف شوف شوف شوف النبت شوف الصدر هنا تبارك الله ما شاء الله الله الله الله الله الله الله الله خيرات هذا الخيرات هذا خيرات عندي ندير فوالا ها نتوما ها بطريقه بسيطه جدا شوف وش نديروا لا ما تبقاش تجمع انتيا بالحبه لا اله الا الله محمد رسول الله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان الله ها نتاق ساهل داكشي كاع بزاف غتجمع اللي بغيت ان طريقه بسيطه كاع واخا تشبع الخش ماشي مشكل حتى يدريه كيضريه يعني غادي هادو بلا هرص صفيهم مزيان ها انت فوق الخير شغل الخير تاعك ها تبعوه كامل غامل فوق فوق ها انت ونعمر الديدوق ونمشي ساهل انا نستعملو بزاف ناكل هذا حنا نبق ناكلو بزاف زين كيعجبلي بزاف هو الخروب زين بزاف الصراحه عاود تاني فيه فوائد كبيره كاع الخير تاع الصدر بارك الله عليكم المشاهدين شو الخير ديال اللي شوف شوف شوف شو بارك الله عليكم إن أحسن طريقة هي هذه ما كينش. الله أعلم إلا كانت شي طريقة أخرى ولكن إن أنا الطريقة اللي سهل لي جاءت هي هذه قاش تلبيك في الحبه كاين كاللي, كاللي ببت في الحبه غاد جمع هالشي كين اللي ينسكين كي يبيع وكين وحسن العون إنه فيه الفلوس ماشي تقولوا راه فيه فلوس كبيرة أراه كين سبعمية درهم حتي ألف درهم للقنطار يعني راه تبارك الله كاين سبعه دراهم كاين كاين كاين 20 درهم كاع كين اللي كيسقطوه ولكن اللي كيبيعوه بالجمله دليو بالجمله كيدير بحال في, في العيون الشرقيه كيديو في تامال. 700 درهم غيجيب الشكوير ديالك يا غيجيب القناطر ديالك ها على خاطري الشدره الصدر موجود، أنخرج بشويه عليا ندير نزهة، واللي قتل نبك، شويه عليا، أو نولي نبقى ناكل، ناكل فيه تاع، تاع ما عندي مشكل، أه ونطحن، شوف فيه الدواء، فيه واحد الدواء كبير، خير تاع سيد شتو كيفاش، هانشوف، فيه الدواء <hesitation> لي كيليات، راه واحد الدواء مخير كاع. بارك الله كتشوفوا كاين واحد الناس كانوا كايجيو واحد الراجل وواحد المراه كانوا كايجيو للتوريس كايجي يمشيو غير للسواق للمدون كيتثنوا ويبيعوه بالكيلو حنا بحال بحال الدقيق يعني دقيق طحين اه لا شفتوا كيفاش ها ساهل دابا دابا ساهلها شوف كي غسالي شوف هنا ما كاينش البرد غنخرجوا حتى اللي على برا للبرد هنا لأن السدراء السدره السدره دايره داير الضك ف... <تصفيق> انا عنده ساهل باش نعمر وكيفاش سير ديال البر. ها دغيا ها الفيديو عمر بقا نطلقد بالحبه ما طلقت كيلو حتى كنشوف كي شي وحدين مساكين كايجيو مع الطرقان كايبيعوه بقراعي بفت... ديال الميكا كاين اللي كيلقت مسكين بالحبه دراري صغار ونساو كاين اللي ما بعض المرات ما ما ساهمينش بهذه الطريقه إذا الطريقه هي هذه الطريقه هي هذه والله يشركوم راه هذه هي احسن طريقه هي تجمع تجمع في البيدو بشطابة الشطابه اطلبك كاين اللي ربما يستعمل الشطابه دوم ولا يعني اذا احسن طريقه هي هكا تستعمل الشطابه اغلب الا نستعملها نقعد هنا في السدرة تشوفوا تحت شنو كاين فين تعشي بير السيتي، الحمد لله. بير السيتي، فين الله بير الحمد. الله الله الله. الله الله شوفو الخير هنا, شوف. هنا. شوف شوف شوف شوف شوف خطيرة يعني. شوفوا الله. شوفوا, شوفوا الخير. ما شاء الله. شوف. أكثر تغلية. خيرات. ما الله. ما الله يا سيدي. آه، هذا طبعاً. دي لقد اردت ان اكون هناك من اجل ان اكون هناك من اجل ان اللي هناك من اجل ان اكون هناك من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 تاكلو هما لي يبيع راه يجمعو بالقناطر إلا بغيتو، يعني قاعد توا عشان فيدو الناس لي كيبيعو، دوك الصغار والساكين، كيبيعو من بك، ترزقو الله، ها آه كيتباع طاير ماشي، دبا لي كيديو غا يبيعو كيلو، لا هادشي ماشي بيع ماشي علىك هو البيع، ماشي علىك هو البيع، البيع هو آجي للعيون كيديوه بالجمله. راه الناس ديالو كيف ما كيديو الببوش كيف ما كيديو اللوز اجي آه جبيع بالجمله صاحبي رواح جا صاحبي جيب راه الا ديتيه الا دي جمعتي 5 قناطير ديال النبيغا صاحبي خمسه راه عندك تبارك الله راه خمسه في سبعه سبعمية درهم كيشليه على حاله القنطار خمسه في سبعه راه تبارك الله راه عندك 350000 فرنك ألف انت نور بهاتة تعيا ها نتا او تشري ادوات المدرسة شري راسك ما تطاش ياسين ما تطاش واحد العكز ها انت شوف ها ها شوف كيما كتصفي غادي تصفي له كيما كتصفى اخويا اللي يخدم في الفلاحة ديالو شحال هذه كانوا الناس كيشوفو ها شوف شوف ها ها ها نورسيات في البرد ها غير هذا شوف شوف كيفاش كاين هذا راه الله كل هذا المستر هذا كل هذا السدر هذا شوف هذا السدر كله هذا السدر كله هذا ها كله هذا شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف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 النداق نشوف الطريقه ساهله جدا ويشافين الجميع راه فيه دوا شافين الجميع الدواء عجيب كثر اخويا خرج ليا نلقط نقد شويه, شوية. ودير الدواء راسك ودير الدواء الناس اه و ان شاء الله الناس فيدي تانتوما الناس قول لهم بان فيه الدواء ديال ها تكون <تصفيق> ندق غلاط وكين الرقاق وكين بفي شوية وكان ياه شوية الخير أنواعه وكي ما شاء الله. غادي نجمع هادشي تبارك الله. الله يحفظكم الله يستركم. يا في ملويه <متحدث> يا انا كان الكلمه نديرها لو كان الكلمه يا يا لا انا انا انا انا راني نا في انا يا انا انا انا انا انا انا انا انا انا يا تري سنت والله انا لا كيف يا بحال دابا هذا هذاك الكرموس غسلوه مزيان واحد يغسل مزيان الكرموس هذيك القدنيه وهذه يعني تغسل مزيان الكرموس باش يمشي منه الطره وكما قلت لكم عمل الباك ساهل داكشي غير غسله خفيفه تكب عليه الماء في الشبكه صافي ما تكثرلوش الماء بزاف يبقى عاد ثاني يضيع الماء كيضيع هو لان كطيح عليه الشتاء تلاحظوا طيح عليه شتا صافي ما بقى ما يتلقى فيه ما تجمع فيه دبا ملي تكون شمش هذا الموسم ديالو يقدر الواحد يجمع مزيان كي يكون يابس كي يكون مقرمل والا وتغسل شوية من الغبرة وصافي وعاد الشيء صافي لاتمشت عليه شي حاجة ولا اللي احفظكم اه نبقى غير غسلها خفيفة احنا غسلناه ودرناه يبس هنا كي يكون شوية يعني دبا التراب الترابو لك دي شوية ديال الغسلة خفيفه ديروا الشبكه تكب عليه الماء ماشي بحال بحال الكرموس تفركها مزيان لان كيكون لاصق فيها التراب وكذا الغبره بزاف اذا هنا هذا البيكا هذا فيه الصع غسله خفيفه شي حاجه ولا تنغسلو وديروا يتشمش بس صافي تستعملوه تبارك الله عليكم الله يحفظكم.